Belajar menulis huruf besar A. Cara tulis huruf A. Langkah 1, lukis tiang tinggi serong ke kiri. Langkah 2, lukis tiang tinggi serong ke kanan. Langkah 3, tolak tepi tengah tengah tiang lukis tiang tinggi serong ke kiri lukis tiang tinggi serong ke kanan tolak tepi tengah tengah tiang e mari adik-adik kita nyanyi sama-sama mari adik kita tulis e besar